Hösten 2019 påbörjade tre lärare, Christian Abrahamsson, Rebecca Lindberg och Vilma Sela, sina uppdrag som kommunlektorer i Svedala kommun. Kommunlektorn är en ny viktig roll och en del utbildningsstrategi om vetenskaplig grund. Vår ambition är att utgå från forskning och vetenskapliga teorier i agerande, analys och beslut. Att utgå från relevanta vetenskapliga studier, utmana personliga teorier och omsätta forskning i praktik. Utbildning strävar efter ett gott och nära samarbete med högskola och universitet för att förbättra vår förmåga att använda forskning som stöd för utveckling. Kommunlektornas uppdrag är att utifrån verksamheternas behov stödja förskolor och skolor i arbetet med att utveckla undervisning på vetenskaplig grund. Och varje lektor har ett huvudansvar för satsningar, nätverk och projekt i kommunen. Men de har också omvärldsuppdrag där de deltar i projekt och nätverk med andra aktörer. Jag heter Rebecca Lindberg och arbetar som kommunlärare här i Svedala. Jag är förskollädare på Hattstugans och Rönlundans förskolor och har en licentiat i pedagogik. Jag heter Christian Abrahamsson och är lärare och lektor i Svedala kommun. Jag har jobbat i Svedala som matte sedan 1995. Först på Bara skolans och sedan 2001 på Klåga Hej, jag heter Vilma Sella och jag arbetar som lektor i Svedala kommun. Jag undervisar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 Lektorer och chefer inom utbildning i Svedala kommun kan ta hjälp av lektorerna för konsultationer, föreläsningar, tidsbestämda projekt och uppdrag. Och vill du veta mer kan du besöka kvutis.se eller ta kontakt med mig eller någon av våra lektorer genom att maila till lektoratsvedala.se. Vi ses! Alltså det blir ju jättekonstigt musen.